Hyvä, kiitoksia kovasti. Aika kovasti oma ääni kyllä kaikuu, mutta toivottavasti saatte selvää. Eli minua pyydettiin pitämään puheenvuoroa ihmislähtöisyydestä ja siten, miten me ollaan työstetty sitten täällä Exoten, Exoten tuota vammaispalveluissa niin tätä asiaa. Kiitos Iro, voit vaihtaa, vaihtaa sitten. Ja tosiaankin jäi siinä aamulla, aamulla sitten, sitten Miula esitteli, kun ei mikkiään saanut toimimaan, eli on tosiaan projektipäällikkönä niin ihmislähtöinen HB-hankkeessa. Eli silleen tähän taustaa vähän tähän asiaan, miten me lähdettiin työstämään tämmöistä ihmislähtöistä toimintatapaa ja toimintakulttuuria. Ja heti kun kuuntelin, kuuntelin tähän, tähän määrittelyyn ja käsitteeseen liittyviä, liittyviä asioita, niin heti huomaa jo nyt, että millä, miten monella tavalla asiasta voikaan puhua. Mutta tosiaankin alku, alku oli sellainen, että meidän vammaispalveluiden johtaja Riitta Hakoma, äh, kuunteli Taina Semin äh, esitystä ihmislähtöisyydestä erityishuollon päivillä, ja siitä lähtikin sitten kipinä, että, että Meillä ehkä olisi hyvä tämän asian asiaa lähteä työstämään niin kuin eteenpäin. Ja, ja sitten alkoikin tämmöinen meillä yhteinen valmennus Tainasemin johdolla, johon osallistui sitten meidän toiminnallisten ja ympärivuorokautisten palveluiden esimiehet sekä päälliköt. Ja se alkoi tuossa vuonna 2016. Ja tosiaankin Tainasemi toimii meidän, meidän sitten näiden työpajojen. Niin kuin valmentajana ja se, että mistä se tarme sitten niin varsinaisesti nousi tai tuli meille, niin oli sellainen, että meillä oli aika vahvasti vielä semmoinen asumisen puolella varsinkin hoivaamisen kulttuuri ja me oltiin ohjaavaa työotetta jo, jo viety eteenpäin, niin kuin, että, että sillä tavalla toimitaan, meidän henkilöstö toimii, mutta edelleen oli oli sitten vielä semmoisia hyvin laitosmaisiakin tapoja toimia ja oli rutiineita arjessa ja ajateltiin, että pääseekö meidän asiakkaiden asukkaiden ääni kuulumiin ja huomioidaanko me itsemääräämisoikeutta tarpeeksi. Ja siihen oli myös se, että lainsäädäntö oli uudistumassa eli IMO-laki oli tulossa. Ja ja itsemääräämisoikeus nousi sitten hyvin, hyvin niin tärkeäseen ja totta kai ansaitutti, anta, ansaitutuksikin niin kuin siihen asemaansa. Eli jos ajatellaan, niin, niin tota vammaisen henkilöiden ihmisoikeudet ja osallisuus ja tasavertaisuus niin nousi silleen kyllä niin kuin meilläkin niin kuin hyvin, hyvin vahvasti, että miten, miten me omissa toiminnoissa että asia pystytään niin kuin huomioimaan. Ja niin kuin kaikessa, niin me huomattiin, että, että henkilöstöasenteissa on, on niin kuin hyvin erilaisia asenteita, miten esimerkiksi niin kuin suhtaudutaan itsemääräämisoikeuteen. Että sieltä nousi sitä turvallisuus- ja terveysteemaa niin hyvin, hyvinkin ja niistä käytiin paljon keskustelua. Eli Tarvittiin tosi paljon keskustelua näin, niin tähän asenteeseen liittyen. No samoin kuin tähän ihmislähtöisyyteen, joka, joka minun mielestäni myös nivoutuu tähän samaan. Ja sitten niin kaiken kaikkiaan niin käsitysten tutkimiseen niin, niin aikaa ja tilaa. Ja niin valmennusprosessissa esimiehet kävi, kävi valmennusta ja veivät sitten niin samaa. Niin kuin samanlaisia teemoja, joita käsiteltiin sitten ihan siellä meidän asumisyksiköissä ja päiväaikaisessa toiminnassa. Ja sitten myös se, että siinä semmoinen lähityöntekijän niin kuin roolin semmoinen uudelleenmäärittely tuossa. Aikaisemmin puhuin siitä, että, että oltiin siitä hoivaamisen kulttuurista, niin kuin haluttiin siihen enemmän semmoiseen ohjaavampaan niin kuin työotteeseen ja, ja niin kuin silleen sitä vammaisen henkilön niin kuin omaa elämää tukea tukee ihmislähtöisemmin, niin, niin myös tämmöinen kumppanuusajattelu lähti niin kuin tämän, tässä niin kuin menemään niin kuin eteenpäin. Eli tarve, tarve oli meillä niin kuin tämmöiseen muutokseen. Voit Iiro vaihtaa. Eli niin kuin vielä lisänä siinä, että, että kun, kun määritellään sitä kehitysvammasta henkilöä itsenäiseksi toimijaksi, niin, niin hän tekee valintoja ja päätöksiä siellä omassa elämässään, niin se muuttaa sitä lähityöntekijän roolia ja myös sitä, niin kuin sitä, myös sitä valtasuhdetta. Eli lähityöntekijällä on siihen työhön liittyviä semmoisia Uusia, uusia vaatimuksia ja odotuksia. Et päätöksenteko, tuettu päätöksenteko on kehitysvammaisille henkilöille äärimmäisen tärkeää, ja kommunikointi on, on, niin kuin, on tärkeässä asemassa, jotta, jotta me voidaan sitä tuettua päätöksentekoa niin kuin viedä eteenpäin. Ja toisaalta sitten lähi. Työntekijältä edellytetään niin sitten aiempaa psykoso enemmän niin psykososiaalisia taitoja sen, että, että hän päättäisi, mikä niin on, on niin kehitysvoimaisen ihmisen parasta. Ja Tähän, tässä niin me käytiin tätä, niin tätä prosessia tähän ihmislähtöiseen työskentelyyn, niin tämä nousi kyllä hyvin vahvastikin esille, eli niin kuin, ihmisten niin ammattilaisuus tai jotain, että he tietää, että, että mikä on parasta, että sitten, sitten oikeasti tutkitaan, että se ihminen itse on niin kuin, oman asioidensa asiantuntija ja hän tietää niin kuin, parhaiten, mikä hänelle on niin kuin, Hyvä. Toki siihen tarvitaan sitä ammattilaisten näkemystä, mutta ehkä, ehkä se on hyvä, hyvä kuitenkin pysähtyä sen ihmisen äärelle. Eli niin kuin pyritään neuvomaan ja ohjaamaan ja tarjoamaan tietoa, niin kuin sitten, että jotta, se, jotta se päätöksenteko onnistuu. Voit Iiro vaihtaa. Eli sitten, että tähän koonun niin koonnut niitä ajatuksia, mitä mulle tuli sieltä valmennuksen varrelta, niin kuin, jo, jossa olin mukana kolme vuotta. Elikkä tosiaankin Taina Semi oli meillä, meillä sitten, joka tätä valmennusta vei eteenpäin. Ja Taina Semillä on, on todella pitkä kokemus ihmislähtöisen työskentelyn, niin kuin, että hän on, työskentelystä, että hän on valmentanut hoivakoteja, vanhuspuolella, myös vammaispuolella erilaisia hoivakoteja. Hän on ollut monessa prosessissa mukana. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa ja saanut tietokirjailija. Niin kuin, tittelin itselleen. Eli hänellä on aika vahva 20 vuoden ajalta niin kuin, niin kuin, tämän asian niin kuin, työstämisestä erilaisissa, erilaisissa yhteisöissä. Ja se, että ihmislähtöisyydessäni henkilöstö on ensimmäinen asiakas. Että tällä Taina aloitti meidän, meidän niin valmennuksen, joka ainakin minun henkilökohtaisesti kolahti heti, että näinhän se asia on. Ja johdositoutuminen on, on äärimmäisen tärkeää tässä asiassa. Et ei ei niin pelkästään välttämätöntä, mutta, mutta tärkeää. Et meillähän päälliköt olivat mukana tässä työskentelyssä, ja, ja hakoman Riitta, vammaispalveluiden johtaja, oli niin käynnistämässä tätä, tätä prosessia. Ja nyt meillä on sitten tämän hankkeen myötä, kun ollaan aloitettu, tämä ihmislähtöinen HP, niin meidän avopalveluiden henkilöstö, lähtee mukaan, en tiedä että vielä, että ollaanko näin pitkässä prosessissa, mutta startti on ihan samanlainen, että käydään miettimään sitä ihmislähtöisyyttä niin kuin työyhteisössä, että mitä, mitä se tarkoittaa ja, ja myös sitä, niin kuin sitä ihmislähtöisyyden määritelmää lähdetään niin kuin käynnistämään. Eli sinänsä se ajatus, mikä mulla itsellä tämän hankkeen myötä niin kuin, Heräsini niin on se, että jos meidän, meidän vammaispalveluissa toiminnalliset ja ympärivuorokautiset palvelut on käynyt tämän prosessin, niin se on tärkeintä, että, että koko vammaispalveluväki on, on, on, on, on niin kuin samanlailla tämän asian pohtimiseen perehtynyt. Eli käsitteen määrittely niin perustuu siihen dialogiin työyhteisössä. Että se, että itse esimiehenä kävin sen valmennuksen ja vein, vein sitten, sitten sinne työyhteisöön sen keskustelun niistä, niistä teemoista, mitä siellä, siellä valmennuspajoissa sitten käytiin. Ja tietenkin, että johtaminen on ihmislähtöistä. että siihen meillä oli, oli työpajoja ja mitä, mitä semmoinen ihmislähtöinen johtaminen voi olla. Tärkeää, minkä, minkä opin ja minkä vein sitten eteenpäin, oli tämmöiset vastuukysymykset, jotka, jotka nousi siinä ihmislähtöisen työskentelyn niin kuin teemoissa. Eli, että, eli menee ihan työntekijä, työntekijätasolle, toimeksiantoihin, tehtäviin ja niin edelleen. Oli huoneen taulu, jonka tein, tein sitten meidän, meidän tuota toimistotiloihin, jo, johon olin kirjannut, että mistä vastataan työvuoron aikana, mistä tehtävistä. Ja alkuun se saikin niin kuin silleen, niin kuin vähän semmoista niin kuin, vähän närkästynyttäkin niin mielipidettä, että totta kai me tiedetään, mitä me täällä tehdään ja totta kai me tiedetään, mikä on vastuu vastuuhoitajan, vastuutyöntekijän vuoroja ja mistä vastataan työaikana, mutta sitten sijaisilta tuli hyvää palautetta, että oli tosi helppo aloittaa työn tekeminen, kun tiesi, että mistä vastaa työvuoron aikana. Ja edelleen on käytössä ja minä pidän sitä kyllä tosi, tosi hyvänä ja itellekin, kun ajattelen, että tiesin esimiehinä, että mistä asioista vastaan. No tietenkin se osallisuuden ja asukkaiden aktivoiminen ja, ja myös se yksinäisyyden niin kuin poistaminen oli yksi niin kuin tärkeä, tärkeä asia ja, ja se, että asukkailla, asiakkailla on mielekästä tekemistä. Se oli yksi tämmöinen, niin kuin, että, että ei ole semmoisia, niin että elämä pyörii pelkkien ruokailujen ympärillä, että puhutaan ruokailusta ja mitä ruokailuja, monelta se alkaa tai mikä on kahvia, mitä voi olla, että siihen arkeen tulee sitä, sitä sisältöä ja, ja sitä aktiviteettia kaiken kaikkiaan. Tuossa vastuulistalla kun laitoin, niin olin lisännyt siihen, että ulkoilut ja harrastukset, että sen lisäksi että pidetään huolta huolta niin kuin hygieniasta ja ruokailusta ja lääkityksestä, mutta myös siitä, osa, että vahvistetaan sitä osallisuutta. Ja sitten yksi oli meidän niin tehtävä, oli tuo suhdeverkoston luominen, eli lähdettiin tarkastelemaan sitä, sitä asiakkaan asukkaan niin suhdeverkostoa, että mitä sieltä löytyy. Että tämä oli niin meidän omaohjaajien niin työtä, että he työstivät tämmöisiä asioita meidän, meidän tota, tai omaohjattavansa kanssa. Sitten me tehtiin ää, tämmöisiä omakuvamonologia meidän, meidän tota, asukkaista, asiakkaista, jotka oli hyvin niin kuin, Vaati paljon työstöä, eli siinä oli muun muassa 120 asiaa, mitä, mitä tulisi tietää ihmisistä, jotta, jotta me tunnetaan se, että varsin sellainen niin kuin aikaa vievä. Mutta sitten kun työ tehtiin, tehtiin, niin me saatiin paljon myös siihen palvelusuunnitelmaan. Niin kuin, tietoa ja nousi uusiakin asioita, joista, joista ei, ei sitten tiedetty, vaikka olis, oli hyvinkin pitkiä aikoja, että oli asuttu tai oltu asiakkaana siellä toiminnallisen palveluiden puolella, että nousikin sitten uusia asioita. Ja sitten se oli tavallaan semmoista päivittämistä, että, että ei se, että, että kymmenen vuotta sitten oli kysytty, että tykkäätkö kaurapuurosta vai mannapuurosta, että siinä oli niin kuin semmoista niin kuin Tavallaan tilanteen päivittämistä, että meidän täytyy myös, myös niin kuin sekin, sekin muistaa. Ja sitten oli tuohon kirjaamiseen, että meillä oli yksi valmennuksen osio, oli se, että, että meillä on asumisen suunnitelmat myös niin kuin suhteessa aina siihen palveluun, että minkä palvelupiirissä ihminen on, niin, niin vertaiskuvana se asumisen suunnitelma, niin myös, että, että ne näkyy sitten siinä kirjauksessa. Ja se, että ne suunnitelmat ei ole työntekijöitä varten, vaan ne on asukkaita varten, jossa näkyy asukkaiden toiveet ja hänelle tärkeät asiat. Ja ihan säännöllisesti sitten myös, myös sitten näihin tavoitteisiin ja toiveisiin niin kuin palataan myös kirjaamisen kautta. Kiitos iiro, voit vaihtaa. Tässä on Tainan, tainamme, on käyttänyt näitä Tainan, eli oli ihan tämmöinen, vaan filautan tätä, että tämmöinen kartta, mikä, mikä meillä oli sitten työkaluna ja tukena, tukena sitten siihen, kun asiakkaiden ja asukkaiden kanssa näitä asioita työstettiin. Voit vaihtaa seuraavaan. Ja tässä sitten taas... Niin Tämä on tämmöinen hyvin ratkaisukeskeinen niin toimintamenetelmä, mitä meillä niin käytettiin työstämisessä, että kuuluu tämmöiset ihmekysymykset ihme tähän ratkaisukeskeisyyteen, että, että mitä jos meidän asukkailla on mielekästä toimintaa ja merkityksellisiä aktiviteetteja jokapäiväisessä arjessa, niin mikä sitten on tulos? No voit vaihtaa, Iiro. Ja tuossa on sitten niin kuin listaa, että, että, että miten, miten hienoja asioita sieltä sitten löytyikään, että, että minkälaisia vaikutuksia, vaikutuksia sitten siellä arjessa voi, voi sitten olla. Oli, Itsekin olin niin yllättynyt, että mitä, mitä kaikkea siinä dialogissa, kun lähdetään käymään ja miettimään, niin mitä, mitä sieltä löytyy ja se hyvin tulevaisuuteenkin suuntautuva niin kuin hyvä, hyvä niin kuin näkökulma. ja sitten tämä vietiin sitten että tämä oli niin kuin, että tämä on mitä me pohdittiin siellä meidän esimiesten kanssa ja tämä sama tehtävä tehtiin sitten siellä, siellä meidän sitten omissa yksiköissä hyvä kiitos Voit, Iiro vaihtaa. ja vielä että et, et, juttelin Taina Semin kanssa vielä, että et miten paljon tätä ihmislähtöisyyttä että on tutkittu ja ulkomailla on tehty työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia ja Taina kertoki, että ne on kyllä ollut hyvinkin positiivisia, että, että varsinkin hän nosti sellaisen asian, että, että ihmisten äh, niin arvot arvot ja arvomaailma on tullut ihmislähtöisyyden ja sen kanssa, että toimitaan siellä ihmislähtöisesti, niin se on ehkä ollut semmonen yksi, joka on lisääntynyt sitten, että saa toimia omien arvojensa mukaisesti ja semmoinen sallitaan semmoinen ihmislähtöinen työskentely. Ja sitten Taina kertoo myös, että että on tulossa väitöskirja, että Pamela Jokisalo on, on ollut kolmivuotisen valmennuksen, valmennusprosessissa ollut seuraamassa. Sitä on ollut mukana Tainan kanssa ja nyt, nyt on vielä tämän vuoden puolella on, on tulossa sitten väitöskirja, väitöskirja sitten tästä. Eli edelleen tätä, että esimies vastaa siitä ihmislähtöisen toimintatavan toteuttamisesta. Ja ja jos ajatellaan, niin, niin tässä on kun on asiakkaan hyvinvointi, henkilöstön hyvinvointi, niin totta kai on vaikutuksia myös niin kuin talouteen ja voidaan, voidaan sitten puhua tämmöisestä, niin kuin sosiaalisesta kestävyydestä. Ja tämä ratkaisu voimavarakeskeinen viitekehys oli tässä meidän, meidän tuota, valmennuksen aikana se, on vaikea tarttua, jos sitä ei, ei reflektoi ja määrittele. Kiitos, voit vaihtaa. Eli tuota, kaiken kaikkiaan henkilökunta käyttää ammattitaitoaan asukkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja minulla oli tähän se videoesimerkki. Ja Sain sen Tainalta ja se oli kuvattu meidän valmennuspäivissä, jossa, jossa sitten yksi asukkaista tuli kertomaan meille, kun meillä oli teemana itsemääräämisoikeus ja sen tukeminen, että hän halusi itselleen auton ja, ja kuinka vaikea se prosessi oli, että kehitysvammainen henkilö voi, voi tuota, omistaa auton ja siinä oli myös se, että henke, henkilöstöllä oli kaikennäköisiä asenteita ja ajatuksia, niin kuin, niin kuin meillä kaikilla, että voiko tämmöinen ajokortiton ihminen omistaa auton. Ja, ja, mutta siinä oli erittäin tärkeä pointti, minkä takia hän halusi, halusi sen auton omistaa. Hän halusi, että, joko, että koko se asumisyksikön niin kuin asukkaat pääsee retkille vaivatta. Ei tarvitse käyttää taksia, sinne saisi pyörätuolin sisälle. Ja kaiken kaikkiaan hänestä olisi tosi hienoa, että hän voisi istua omassa autossaan. Mutta varmaan laitan sen videon, kunhan saan sitten liitettyä tosiaan linkki siihen videoon, jota käytettiin, Tainan kanssa oli vanhentunut ja, ja sen takia sössin sen mahdollisuuden, niin laitan sen yhteisötyötilaan, että siihen taas tämä tekstitysasia, mutta, mutta, mutta mutta yritetään laittaa se sinne, jotta, jotta kaikki pääsee siitä, siitä sitten nauttimaan. Ja sitten lopuksi vielä haluan sanoa, että meillä on yhteistyökumppaneina, meidän, meidän tuota, perhetyö, perhehoitajat. Anteeksi, ja ja niin kuin siitä, miten vaikuttunut siitä olin, että heidän, heidän tapa tehdä ihmislähtöisesti töitä on kyllä ollut tosi, tosi hienoa seurata ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Tässä minun esitys. Kiitoksia kaikille. Kiitos oikein paljon, Terhi. Tota, meillä on nyt vielä yhdeksän minuuttia aikaa ennen kuin meidän lounastauko alkaa. Voidaan toki, toki mennä pikkosun et, etukäteenkin, mutta tässä olisi hyvä Hyvä tota, mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja tai ihan mitä vaan huomioita, että sana on nyt vapaa. Sieltä Miia Koski kirjoittikin tuonne chat-kenttään, chat että kiitos innostavaa ja Kyllä. Siellä Katri Seppälä pyysi puheenvuoroa. ole hyvä. Joo, haluaisin vielä kommentoida tätä, tätä esitystä, koska mielestäni tässä tuli hyvin esiin sellainen käsitettyön soveltamistapa, joka ei tuossa mun esityksessä ollut mukana, vaikka on, on toki tunnistettu meilläkin projekteissa. Ja, ja tota noin, ensimmäinenhän siinä oli se, että voidaan tarvita käsitteiden määrittelyä koulutuksen tueksi. Se, se on kyllä yksi, yksi tärkeä käyttötarkoitus, että, että pystytään niin tehokkaasti sitä tietoa välittämään koulutuksen yhteydessä. Ja toinen on ihan toiminnan suunnittelu, miten, miten voidaan tota noin, niin ottaa asiat huomioon, huomioon siellä toiminnan suunnittelussa, niin sekin usein vaatii sitä, että muodostetaan tosiaan, varmistetaan, että kaikilla on se yhtenäinen näkemys niistä keskeisistä käsitteistä. Ja tuossa esityksessä, niin niin tota, mielestäni tuli hyvin niitä piirteitä, mitkä liittyvät siihen ihmislähtöisyyteen ja mä olin niin tunnistavinani sieltä sellaiset keskeisimmät, että ihmislähtöisyys on, on tota noin niin, henkilön voimavarojen ja, ja tarpeiden huomioon ottamista. Ja tavallaan se ihmislähtöisyyden määrittely jos sitä ajatellaan, niin se saattaa jäädä tämmöiselle hyvinkin tavallaan yksinkertaiselle tasolle. Mutta sitten se, että mihin kaikkeen se ihmislähtöisyys liittyy ja miten se vaikuttaa sitten näihin erilaisiin toimintoihin, niin se on hyvin moninaista ja sitä tuossa kuvattiin selkeästi. Kiitos Katri paljon. onko. Onko muita kommentteja tai kysymyksiä ennen kuin mennään lounaalle? No tota, jos ei ole tässä vaiheessa, niin sitten mun puolesta voidaan mennä pikkasen etu, etuajassa lounaalle ja palataan tosiaan tähän samaan. Teams-linkkiin kello 13.30 ja iltapäivällä tosiaan luvassa on HV-kyselyn tuloksia sekä sitten pienryhmäkeskusteluita ja sitten ihan viimeisenä sitten kahvin jälkeen evästys sosiaalityön tutkimukseen ja sitten hieman syksyn jatkosta. Mutta kiitos teille tästä aamupäivästä ja lähdetään syömään. Moikka!